چکله یو سړی دعا کوي په دعا کې دا وای الله مغفر لي للمؤمنين والمؤمنات د لار رسول پرمای دا وای چې یا الله از ما مغفرت یا الله د هر مؤمن نارینه دا هر مؤمنه زنانه مغفرت او پرمای پیغمبر علیه الصلاه والسلام پرمای كتب الله لهو بكل مؤمن ومؤمنه حسنه پر هر مؤمن او پر هر مؤمن زنانه الله و تا تهونی کی چ دا غدر دا دا دا دا دا کی ما نا داسو لک پروانه لري او په پشتو کې دا الله د ټول مؤمنانو نارینه او د ټول مؤمنات یعنی زنانو چې مؤمن دي د هغه مغفرت و پرمایه په حاله دا دنیا کې تر یو عرب زیات مسلمانانه نو چې ماو تا دا دعا وکړل د الله رسول پرمای پر هر پر مؤمن الله وتا ته وني کې در کوي نو ګو از ما واست عمل نامه لره کوي او عرب مسلمانان دي یو عرب مې کې رالې ک دو عرب مسلمانان دي دو عرب مې کې رالې الاحیا والاموات تر سره وای چې ژوند دي او مړ مل دي ملک کرلودي او دا غره کم ژوند دي چې دي هغه دي په عربو دي سيسلو نو دا الله رسول پرماي پر هر مومن كنر دي كشد يوائي وان يكي اللهم اوتا تركي يعني ما اوتا با يكو باكت جان تم دعا كو ومومنان تم دعا كو پا عربو عربو نيكي اللازم اوستا عمل نامت لكي بعد يبا سرم سر خلاص اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يا الله اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كببشتو اي همستا قشدا او كد غسف عربي كوا اي همستا قشدا كيو عرب مسلمانا جوندي ولو ببا الله رب العزه يو عربني قيز ما واستف عملنا متولك لك بشتانو جمله مسلمانا وبخش جمله مسلمانا وبخش كوسبل حالا يو عرب مسلمانان دي او پينزو سكرورا چه دي آغا مره دي نوما نو و تاة الله پر دايا و تيكي بانده يو نم عرب نيكي چه دي غرا كي اللا جيوه كتا اي او ريدل ضروري ندي زبن دا او ريدل کوشش نکن چه بتا خبر وارمه زبن پخبل دا کوشش کن چه دا اغا توری پا او تاسون دا کوشش وكي يا را زما پا يوكلي ما الله و ما تا پا عربون يكي را كيي براولار زا آغن يكي داي ووهي يا الله دا چا پر ما حق داي زا آغن يكي پا آغا پا سبخشم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات قطب الله له بكل مؤمن ومؤمنتين حسنه رواه طبرانی دل رسول فرمای چې هر مؤمن ته دعا وکي استغفار لروه استغفار مطلب مغفرت لروه غاړي د هر مومن پر سر الله وتعالى کی در کېدای ما آسان ټکی درور شوې یا الله جمله مسلمانان وبښه کوم دي د ک ژوند دي نو یو عرب مسلمانانو یو عرب نه کوي زما استعمال دا خبره مې دس ولا دا به کوو هر وخت به کوو یعنی غواړم دا چې ته شي زکی ته وایه لکه چې تا تللو څو ثواب درکې د غمر به الله او ما ته راکې نو ما او تا په دې خپل ثواب کې سره شریکان سو هر وخت دعا کوي په دعا کې دغه ترتیب چي اغه کوي سې سو یو خدای مسلمانانو پر پرمشتي باندې حق دی کمدې د ک ژوند دي, دي نو ما او تا د دې د حق قضا خلاصو اغه په دې ش خلاصو تا په دا خبرې چفلانه مسلمان دي امسایه او یا قریب ما ډیر بډ پس ویل او زه د پرم او تابه ندير حق ما تا د حق څنګه ځان خلاصو د الله رسول پرمایا استغفاروا فسيوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له داغه دعاء چې وکړي د الله رسول پرمایا ها د مړي په قبر کې پروت وي يا ورکه هم سایه او سلارې بار سلو يا ولادي په بل وطن کې ما او تا نصر جوړيږي چې سره واور يا ورس ما پېټي نه واقلو د الله رسول پرمایا الله رب العزت په داغه حق چې دی بعد این خبر سر خلاص